מטעת סרטון זה היא לחקור חלק מהמושגים והנוסחאות שנראה בשיעורי פיזיקה, שיעורי מבוא לפיזיקה, וחשוב לראות שאלה באמת מתיישבים ממסך אל הישר. אז נתחיל דוגמה פשוטה. נניח שלצורך סרטון זה אנחנו נעסוק בגדלים ובכיוונים, כמו למשל אה, הכיוון של המהירות. נניח שאם יש לנו מספר חיובי, פירושו של דבר, לדוגמה, אה, מהירות חיובית, פירושה תנועה ימינה, ואם יש לנו מספר שלילי, דבר שלא נראה בסרטון הזה, אבל פירוש לדבר הוא שהתנועה هي שמאלה. כך אני יכול לכתוב מספרים כשעוסקים בתנועה במימד אחד, ונדע כשנציין את הגודל ואת הכיוון. אם נגיד מהירות של אה, 5 מטר לשנייה, פירושה 5 מטר, מטר לשנייה ימינה. אם נגיד מינוס 5 מטר לשנייה, פירושה 5 מטר לשנייה שמאלה. אה, למען הפשטות נניח שמתחילים עם המהירות ההתחלתית, מתחילים עם של... חמשה מטרים לשנייה. פה מנוספת, אני מציין את הגדל ואת הקיבוץ בגלל המסכמה כאן. אנחנו יודעים שזה לקיבוץ ימין. אני איקח של שני מטר לשנייה בריבוע. כלומר שני מטר לשנייה, שני מטר לשנייה לשנייה. ופה מנוספת מיקובן שיחיווית קיבוץ ימין. ואני בזמן, אני איקח שזה של ארבע. נשתמש באות S בכל המקרים, בסרטון הזה S מסמנת אה, שניות, כן, נכון? S זה seconds. בואו נחשוב מה יהיה שלנו. אה, ודבר שני, מה תהיה המהירות שלנו אחרי 4 שניות, ומה יהיה ההעתק שלנו במשך 4 שניות הללו. אז אה, נסרטט פה קטן, זהו ציר המהירות... ציר המהירות, וזה כאן הוא ציר הזמן. Um, כדאי שנצער קו ישר יותר. הנה. אז זהו ציר הזמן, וזה ציר המהירות. זאת המהירות שלנו כאן, ואנחנו מתחילים עם 5 מטר לשנייה. זה 5 מטר לשנייה כאן, על כן, V 5 מטר לשנייה. ובכל שנייה ננועה, שני מטר לשנייה יותר מהר. זאת אומרת, שני מטר לשנייה יותר מהר בכל שנייה שעוברת. כבור שנייה אחת ננוע שני מטר לשנייה יותר מהר, אז נהיה ב-7, נכון? דרך אחרת לחשוב על זה היא להתייחס של מהירות. התאוצה קבועה, השיפוע הקבוע כאן זה יראה משהו כזה. אז מה קרה 4 שניות? 1, 2, 3, 4, זהו דלת-T. זהו t אז המהירות הסופית תהיה שם, אני כותב את זה כאן כי זה עולה על שם מציר. אה, נכתוב זה ליד, אה, ליד הוולוסיטי, זאת V. המהירות הסופית, מה יהיה גודלה? התחלנו עם חמישה מטרים בשנייה. נעשה את זה תוך שימוש במשתנים וערכיהם. מתחילים עם המהירות ההתחלתית אה, מסוימת. מהירות הסימון התחתי i מסמן מהירות התחלתי, initial, וכל שנייה שעוברת ננוע מהר יותר. בואו נראה עד לאיזו מהירות הגענו. אני מכפיל מספר שניות. רק מכפיל את מספר השניות שעברו, כפול התאוצה שלנו, כפול התאוצה. פעם נוספת, הסימון התחתי c פירושו של תאוצה קבועה, constant, תאוצה. זה יגיד לנו עד לאיזו אם התחלנו בנקודה הזאת, ואז נכפיל את משך הזמן בשיפוע, נגיע לגובה, אה, לגובה הזה, כן, שסימנו, ונקבל את המהירות הסופית. אנחנו נבהיר את זה בעזרת מספרים, זה יכול להיות מספר כלשהו, רק כדי שזה יהיה יותר מוחשי, אז יש לנו חמישה מטרים לשנייה פלוס ארבע שניות, נכתוב זה בצהוב, ועוד ארבע כפול התאוצה, שהיא שני מטר לשנייה בריבוע, ולמה זה יהיה שווה? יש שנייה, שניות שמצטנצמות אחת עם השנייה כאן, יש לנו 4 כפול 5 מטר לשנייה ועוד 4 כפול 2, זה 8. השנייה הזאת הצטנצמה, זה 8 מטר לשנייה, וזה אותו הדבר כמו 13 מטר לשנייה, מירות הסופית שלנו. נעשה הפסקה כאן. נרשום רק מה שיש לנו, נעשה הפסקה ואתם יכולים לחשוב על זה בעצמכם, זה אינטואיטיבי. אנחנו מתחילים עם חמישה מטרים לשנייה, כל שנייה ננוע שני מטר לשנייה מהר יותר, אז לאחר שנייה אחת נכון, אנחנו נהיה ב-7 מטר לשנייה, אחר שתי שניות 9 מטר לשנייה, אחר שלוש שניות 11 מטר לשנייה, ולאחר ארבע שניות 13 מטר לשנייה. כלומר, מכפילים את משך הזמן בתאוצה, וזה נותן כמה מהר יותר ננועה. נכון? די, די הגיוני מה שאנחנו עושים פה. מתחילים ב-5 מטר לשנייה, אז כמה יותר מהר? 13 מטר לשנייה, אז פה למעלה זה 13 מטר לשנייה. אוקיי? נעשה הפסקה קצרה כדי להראות את הנוסחה שתתקלו בה בהרבה ספרי פיזיקה. זה לא, זה לא משהו מקרי ש, שקפץ פתאום, זה מסתדר עם השכל הישר. הדבר הבא שנדבר עליו הוא ההעתק הכולל של התנועה. אנו יודעים מהסרטון הקודם שההעתק הוא השטח שמתחת לקב המהירות. כלומר, השטח מתחת לקו הזה. מתקבלת צורה מוזרה. איך נחשב את השטח שלה? ניתן להשתמש בגיאומטריה כדי לחלק את זה לשני שטחים שונים. קל לחשב את השטחים שלהם. ניתן, ניתן לחלק את זה לשתי צורות פשוטות. החלק הכחול הוא מלבן. קל לחשב שטח של מלבן, נכון, ואז מתקבל השטח הסגול, המשולש כאן, וקל חשב גם שטח של משולש, וזה היתק קולל של התנועה. גם זה מסתדר עם השכל הישר, כי השטח הכחול הוא היתק שלנו אם לא היינו מייצים, נכון, רק חמישה מטר לשנייה במשך ארבע שניות, חמש מטר לשנייה במשך אחת, שתיים, שלוש, ארבע שניות, מאפס עד ארבע, משך הזמן הוא ארבע שניות. אז, חמש מטר לשנייה ארבע שניות זה עשרים זה كان עשרים מטר, השטח كان חמש כפול ארבע. זה 20. השטח הסגול מראה מהו העתק הנוסף בגלל התאוצה, בגלל יותר ויותר מהר. קל לחשב את השטח הזה. הבסיס הוא עדיין 4, מכיוון שאלה 4 השניות שעברו. מה הגובה كان? אז הגובה הוא המהירות הסופית, פחות המהירות ההתחלתית. פחות המהירות ההתחלתית. זהו השינוי במהירות, תודה לתאוצה. 13 פחות 5, זה אה, 8, נכון? 8 מטר לשנייה, על כן הגובה, הוא 8 מטר לשנייה. הבסיס הוא 4 שניות. זהו משך הזמן מהו שטח המשולש. שטח המשולש הוא חצי הבסיס, שהוא 4 שניות. 4 שניות כפול הגובה, שהוא 8 מטר לשנייה. השניות מצמצמות. חצי 4 זה... כלומר, חצי 4 זה 2. כפול 8 שווה ל-16 מטר. אז ההתק הכולל הוא... עשרים ו- עוד שש אסרים, שלושים ו- שישה מטרים. זה הוא התיק הכולל. וו- בקיבוץ ימינה, מכיבוץ שוחי יובי. אז זה הוא ואני רוצה עכשיו לבצע את אותו חישוב באזרה המשתנים. זה היתה לנו נוסחה, אוחانا ניתן לזכור. זו נוסחה לגלם רעיון תיאורטי שנותר החשיבה הלוגית ש אנחנו בסרטון הזה. מהו אם כן השטח בעזרת משתנים, בלי מספרים? שטח המלבן הוא המהירות ההתחלתית, כפול משך הזמן, כפול משך הזמן, זה השטח הכחול כאן, ועוד לעשות? יש את משך הזמן פעם נוספת, יש לנו את משך הזמן, כפול הגובה, שהוא המהירות הסופית, המירות הסופית פחות המהירות ההתחלתית, אלה כולם וקטורים, הם כולם חיוביים, מכיוון שהם נעים ימינה, מכפילים את הבסיס כפול הגובה, זה נותן את השטח של המלבן כולו, נכפיל בחצי, כי המשולש הוא חצי המלבן, אז כפול חצי, זה השטח הסגול, כאן, נכון? זהו השטח הזה, פה, הנה נעשה בצבעים מתאימים, זה השטח הזה וזה השטח ההוא, נפשט זה קצת, נוציא את Delta T גורם משותף, יש לנו Delta T כפול כל הדברים כאן, המהירות ההתחלתית, VI ועוד הדברים האלה כאן, Uh, וניתן להוציא את החצי החוצה, נוציא את החצי החוצה, ונכפיל את החצי בכל הדברים האלה. זה יהיה כפול חצי uh, המהירות הסופית VF. Uh, זה לא הצבע הנכון, אני אשתמש בצבע הנכון כדי uh, אז, חצי המהירות הסופית, פחות חצי המהירות ההתחלתית. נעתיק את זה שנייה לפה, אני, אני אכתוב את זה בכחול. פחות חצי המהירות ההתחלתית. מה זה נותן לנו? יש לנו משהו ועוד חצי משהו אחר, פחות חצי המשהו המקורי. מה זה vi מינוס חצי vi? כל דבר... מחוד חצי מאצמו זה חצי חיובי, על כן יש שני איברים אלה. יד לחצי V חצי מירוט את החלתית ו'עוד חצי מירוט הסופית, ו'עוד חצי המירוט הסופית. כל זה מוחפל במשח הזמן, הזמן של התנועה. זה נותן לנו. אנחנו רישום זה, זה, זה נותן לנו את הרחัก, את התek, את התנועה דרך נוספיית להוציא את החצי כגרם משותף מקבלים את התek ששבה למשך זמן, על ידי הוצאת החצי כגרם משותף. אז יש לנו את VI ועוד V I V. שوف זה לא תצא נחון. זה מעניין, העתק שווה לחצי, המהירות ההתחלתית ועוד הסופית. אם אנחנו לוקחים את הגודל הזה, זה הממוצע החשבוני. כן? זה הממוצע החשבוני של, של שני המספרים האלה. נגדיר זה, זה משהו חדש, נקרא לו המהירות הממוצעת. צריך להיזהר עם זה. זאת המהירות הממוצעת, הסיבה היחידה שאפשר לקחת את המהירות ההתחלתית והסופית, ולחלק בשתיים, לוקחים כאן את הממוצע, זה נמצא פה בערך. זאת המהירות הממוצעת, רק בגלל שהתאוצה קבועה. וזאת בדרך כלל ההנחה בקורסי מבוא, בפיזיקה. אבל זאת לא תמיד ההנחה. רק אם יש לנו כמו כאן תאוצה קבועה, אפשר להגדיר את המהירות הממוצעת. כממוצע של המהירות ההתחלתית והסופית. אם היא קו הקום והתאוצה הייתה משתנה, אי אפשר היה לעשות זאת. מה שמועיל כאן שאם רוצים לחשב את היתק, צריך רק לדעת את המהירות ההתחלתית והמהירות הסופית, לחשב את הממוצע, ולהכפיל במשך הזמן. במקרה הזה, המהירות הסופית היא 13 מטר לשנייה. המהירות ההתחלתית היא... 5 מטר לשנייה, יש לנו 13 ועוד 5, שווה ל-18, לחלק ב-2, נותן לנו מהירות ממוצעת של 9 מטר לשנייה. הנה הולכים את הממוצעת של 13 ו-5, נכון? 9 מטר לשנייה כפול 4 שניות זה 36 מטרים. בתקווה שזה לא מבלבל אתכם, חלק מהדברים שתפגשו בשיעורי פיזיקה. את הכל ניתן להסיק, צריך לזכור.